خلي مترابينك وبين الناس يرتاح البال وما يدخل وسواس اغسل يديك تضمن الصحه ليا وليك ما تخمس ما تسلم حتى نقضوا على هذا الهم اقعد في الدار كونك صبار اغلق بابك للكورونا حتى الانتصار كورونا فيروس نغلبه كاع